Pa vi veste, kdo je to kromperjevc. Kromperjevc je meni vedno Ata govoril, zato ker sem mela tako rada kromper. Yeah. Mm. Živijo in dobrodošli v domačno sklaro. Danes kuhamo v tem čudovitem septembrskem dnevu. Klemen pa je glavni kurjač. Živijo. Yeah. Moje ime je klemen. Ogen pa imam rad, ker me odpelje k našim prednikom. A kaj bomo pekli? Pekli bomo kromper v žerjavici in notri dali več različnih nadevov. In akcija! Pomembno je, da res počakamo, da nastane žerjavica. Kromperčke lahko kar tako vržemo v žerjavico, lahko jih pa zavijemo v alufolijo. To odločitev prepuščam vam. Z mojega otroštva se spomnim, da jih nismo nikoli zavijali v alufolijo, smo jih kar direktno vrgali. V bistvu ta lupina služi kot super ovoj, jo tudi ne rabimo pojesti, na kon, če ne želimo. Pri zagrinjanju kromperja v žerjavico si pomagamo z, z kovinskimi grabljami, medva jih nimava, tako da je Klemen, gospod kurjač Klemen, se lotil kar z štihraclo lopato, kakor pa ne uporabljal ničesar Ko zagrinjamo kromperčke v žerjavico, jih tudi preštejemo, zato da vemo potem, kokih jih tudi ven vzeti. Kaj je lahko? Kurjač, kurjač klemen. Ena, dva, tri, 4, pet, šest. Kromperčke bomo zdaj zagrnili z žerjavico in na to počakali okrog 20 minut do pol ure. Jaz bomo šla pa zdaj v kuhno pokazati, kaj lahko uporabimo kot nadev. Ko sem bila mejhna, smo v pečen kromper vedno dajali odsverke in sol. Zdaj pa ne jem več mesa in bomo danes repertoar malo spremenili, pa malo razširili. in sicer odkupljenih stvari noter super pašer, recimo fetaser, kremni mes, gi maslo, kajmak, izbera je čist vaše. Super pa, pa tudi popražen fižov zelenjavo, pa vam bom zdaj kar pokazala, kako preprosto se ga pripravi. Čebulo nasekljamo, ter v ponov dodamo olje in na njem popražimo čebulico. Paprike operemo, jih uporabimo kot ušeska in nato narežemo na majhne kockice. Dodamo jih v ponev, posolimo in uporabimo miks za čim po izberi. Na to dodamo še fižovček in koruzico. Klara, krumper je že pripravljen! Ja. če pomlackite v dobri družbi, v dobrem sokcu in uživite v kuhariji, petek daj vam kuhar, ki je res slušno, sploh, če imate tazga kurjača, kot reklamen. Lepo se imejte in se vidimo v naslednjem delu Domačno s Klaro. Čau!